ايه صاحي الصبح في نقاش حاد مع الاراق سيء شعور تسر تتعب حتى تمشي ما في شي مصروفه اجاني بفلوسه بتدور على فيتشر بنادي من ورا صخره حتى يبين اسمه لامع بين الجمهور كل شي كان يصير فجاه صار يزيد انا وصحابي عكمل منتراك متراس منا مشاكل لنطلع وين ونفيه انسى اللي كان المفروض انه يطلع لانه الاغاني عليه تغيير فانا بمسك البيت بعمل حالي غبي فاهم كل شي صار لما يسالني بحكي له نسيت الكبير صعب الكتابة لما ما تيجي شو بها عايش بالحيرة شو بدنا بالسيرة من الدفاتر مبارح فيري فايد اغاني بالشتا حفلات بمسارح ببذل المجهود لاحصل على المطلوب السنة ما في شي محصول هيك امورنا انتهت ما حسيت بحالي غير على الارض مقتول مش معقول ضل ست اغاني للجمهور واقول معلش بتهون وانا عارف انت فاهم شو كان المقصد بس حكيت مشكور فانا ما بكبر فيك كتب تحت الضغط كل اللي حسه فيه بسم الله انا بوجهي راح ضلني انا ما صرت كبير عمري ما راح انفش ريش إيه معلق بالازمه بس سالك وا إن اني الافضل باغاني بس يمكن بكفي اوزاني سماعي فانا بعاني ما بشكل اصحابي معاني كفايه <مصرق> أكتب كتابي اديب لما ابرد حروفي الحافي بشيب لما أمر اصرف نشافي الشافي كم من اخ بضهرك اول واحد راح تشوفه بوجهك انا لما يفتح باب المصعد شافني حاطط ثاني انكسر بحب الحكي لما اسكت تعرف اني معبى قصص تتذكر حكيت لك بس حكيت لك وانا صغير على الصف السادس صالح اول مره يعرف معنى كلمه صاحي احيانا كنت اتخيل حالي على حتى تعيش لازم تجاهد، انت فار بين الطباع لحتى ما تبلش برين حتى تعرف كيف تحارب، و في البالاراي اطلع على الامام مساكة حجر حتى سيب اثر لحفور يسمي جوا راس الناس من هسا بادي اعمل مني علم ثابت، كل ممنوع منسوج، كل جميّة حتى تغلط ما تغلط ما بينسوج، حبنا للعمران سوا فرقة بين شو، الصراع الطبقي بين الناس سب الناس ثقوة، سب الناس ثقوة سب النفس ثقوق سب النفس